Da har jeg fått med meg Ellen Romstad, min kollega, in i studio. Og Ellen, du har noen fantastisk kule greier. Hva er dette her for noe? Ja, det er någon kuber som jeg har laget helt selv. Eh, treklosser, skrevet ut, eh, gjort kube fra et merge kubeark som jeg har klippet opp og på. Så har jeg fått mig en helt enkel og grej merge kube som jeg kan bruke i, når jeg holder på med AR-IT. Teknologi i undervisningen. Så ok, så dette här er, du går opp på internet, finner ett ark, skriver det ut, og så har du limt på sånn som vi ser här i forhold til. Du trenger en sånn merge-kube. Ja. Og det bruker du altså sammen med en del apper. Ja. Hva oppnår du ved å bruke en merge-kube-app i undervisningen? Hva skjer for nå? Ja, du kan bruke det for å alene virkelig skal oppleve å sanse på en helt annen måte. De, de kan sitte med denne kuben foran sig og så ser de, ser de en hjerne som eh, de kan se fra alle kanter, alle vinklinger, og så kan de se hvordan et hjerte virkelig banker, og hvilket blodår det er der, og hvilket kamer det er i hjertet. Det tydeliggjør mye mer i hvordan et hjerte ser ut. Så vi skal jo ikke ta en titt på hvordan vi gjør dette i praksis, men det du også trenger du trenger en sånn mørtskubbe, og yep. så trenger du en iPad eller en smarttelefon yep. eh, som du ser det visualiserte mellom. Og da, da liksom kommer det et bilde opp på den klassen, er det sånn å forstå? Ja, det er første gang du opplever det så er det helt fantastisk. Og alle sier, hva ja. er det som skjer? Og det er veldig gøy også, og jeg tror nok at elevene uh, synes det her er veldig spennende. Okej, okay, la oss ta en titt. Da skal vi vise deg hvordan du bruker AR autonomy. Vi starter appen. Det første du skal svare på, det er at du har en sånn merge-kuve. Og da trykker på den. Og så må du i tilgang til kamera på appen. Og så er det, hva er forskjellen på phone mode og VR mode? Ja, hvis du, skal, hvis du har en VR-brille, så kan du trykke på VR mode. Hvis du bare ska bruke mobilen din, så trykker du på phone mode. Og det gjør vi nå. Så vi trykker på phone mode, kommer inn i appen, og så må vi ha denne kuben, da skal jeg prøve å holde kuben, samtidig som vi prøver å vise frem her. Og her er vi på en hjerne, og jeg synes det er en ganske kul delen at jeg kan liksom flytte den hjernen runt på skjermen mm. mens jeg holder den. Ja, for du, nå får du se hvordan en hjerne ser ut både fra alle kanter. Nå skjønner du så kanskje... Så flytter rundt på der, så får jeg... Og her kommer det med å snu kuben rundt for å kunne lese teksten. Mm. Eh, og her kommer det også noen navnlapper. Ja, her kan du lese cerebellum og cerebell cortex eller brain stem. Och detta vill lå oss fort gå videre Vill du nå trycker på Jag trycker på den cirkeln för nu är jag i men jag vill gå lite vidare i kroppen. Och då fant jag mer hjärne och så trycker vi på den bubblan igen och så går vi vidare till Nu kommer hjärta. När vi kommer till hjärte, hjärtmuskulaturen mm. mm. och jag flytter runt och kan då pröva mange forskjellige Och det sista vi ska se på den heter Explorer, närmare bestämt eh, Galactic Explorer. Eh och här måste vi också välja full mode. Och så må vi se si at vi har tillgång till kamera och ge tillgång till appen på kamera. Och så må vi ge bildetillgång och se si OK. Trycker next. Och här är den, vi kommit ut i galaxen. Ja, och det är superspännande, väldigt väldigt gøy for elevene å se. Når du vrir nå på kuben, så ser du de forskjellige planetene i solsystemet vårt. Det er jo kjempespennende. Det er også det tyrosikko som gjør det litt spennende å vri. Nå sitter du med hele systemet i hånda di. Ja. Og det er igjen denne merge kuben som gjør at dette her er mulig. Ja. Augmented reality betyr jo at det er et ekstra lag av virkeligheten eh uh, og du uh, du ser jo tredimensjonalt du ser och kan vi ju vända så du du ser du ser, kan sköna systemet